Besescu, atac dur la PSD, nestase, Voiculescu Icovesi, propunere exploziv în privina inspecției judiciare. Traian Besescu a spus, la România TV, ce justiție a evoluat în ultimii ani în România. Fostul preedinte a declarat, în același timp, Însă, ce inspecția judiciară trebuie scoasă de sub controlul celor două ale CSM, dacă vrem să îi facă treaba cum trebuie. În 2004, justiția se făcea în sediul central al PSD, unde se discuta cu Isayi să fac dosare. Adrian Nesta se spunea a cui să-i se fac dosare. Acum a ajuns la un nivel de independent absolut. Acum suntem într-o evoluie în care datorită independeniei pe care n-au fiu s o preuiască, Magistraii, procurorii au trecut la condamnări prin abuz de putere. Justiția în România nu s-a putut autocontrola. Acum încearcă PSD să o pun sub control. Lipsii de decen sunt cei care vor să pună justiția sub control? PANELE IUS sunt la fel de lipsii de decen. Infractori condamna de teapa lui Nestase sau Voiculescu încearc să se, se spele de lucrurile făcute de procurori. În același timp, doamna covesit, în ciuda evidenelor, spune ce n e o instituie perfectă. Nu știu dacă există în momentul de fa acoperi în justie. În mod normal, n-au se te Inspecția judiciară trebuie scoasă de sub controlul celor două sechiale csm dacă vrem să îi facă treaba cum trebuie. Ar trebui să fie un echivalent al curii de conturi, a declarat Traian Vesescu într-o intervena telefonică la România TV.